Слава Ісусу Христу! Мене звати Отець Петро Жук. В ефірі Живого телебачення програма під назвою «Додому». Сьогодні ми продовжуємо пізнавати особливості нашого храму і говоримо про третій і четвертий ряд іконостасу. У третій ряд, звично, поміщається ікона «Деясіс» що в перекладі старогрецької означає «моління», на якій зображено Христа, обабіч якого стоїть Богородиця та Йоанн Христитель, архангелів Михаїла та Гавріїла. У цьому ряді праворуч та ліворуч від ікони зображають апостолів. Ця ікона, моління, зображає молитовне приношення церкви перед Ісусом Христом. Церква небесна і церква земна – поєднується в однім пристоянні перед престолом Господнім. Це стояння має особливе значення. Церква покликана повсякчасно чувати та приносити молитву за весь світ. Натомість четвертий ряд іконостасу, на якому розміщені ікони старозавітних пророків, які в своїх писаннях сповіщали про прихід Месії, це ряд вказує на єдність обох завітів в об'явленні Божого Слова. Зображення пророків можна побачити і у верхніх рядах розписів храму вірних або святилища. У центрі пророчого ряду знаходяться образи Богородиці Знамення. На її грудях у круглому медальйоні сяєло зображення дитяти Ісуса Імануїла. Образ Богородиці Знамення символізує здійснення старозавітнього очікування приходу Ісуса Христа, нашого Спасителя. Ось діва матиме в отробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Іммануїл, що значить «З нами Бог», як ми читаємо в пророке Ісаї. Горі іконостас завершується зображенням розп'яття Господа нашого Ісуса Христа – образом Божої сили, образом Його любові і жертви для кожного з нас. Іконостас – це не є єдине місце, де ми можемо побачити зображення Ісуса Христа, святих чи подій з історії спасіння, пов'язаних з їхнім життям. Зазвичай у храмі також є фрески або мозаїки на стінах. У кожного зображення є своє важливе значення – в контексті цілого розпису. Проте саме іконостас є центральним і найбільш доступним для нашого споглядання. Саме він являє цілу історію спасіння, яка не розділяє, а навпаки, поєднує людей і Бога. Іконостас це не просто стіна, а міст до нашого Бога, до спілкування з ним, до його «Богопізнання».